Salam, hər vaxtınız xeyrəci tamaqşəçilər. Bugünün siyasi gündəmini diqqətinizə çatdırıq. Studiyada mən, Elçin Rəhimzadə. Vəkili Mir Feyzullah Seyidovun səhətinin ağır olduğunu bildirib həm mətbuat vasitəsi ilə, həm də yazılı olaraq baş prokuror Zakir Qaralova müraciət edərək Milfeizullah Seyidovun səhhəti ilə əlaqədar həbs qəti imkan tədbirinin ləğv edilməsi ilə bağlı təqdimat verilməsi, məsələsinə baxılmasını xahiş edirəm. Bu barədə vəkil Cavad Cavadovun baş prokuror Zakir Qaralova müraciətində deyilir. Azərbaycan Xalq Cəfəzə partiyasının fəalı olan Milfeizullah Seyidov mayın 9-da saxlanılıb. Ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin 234.4.3 küllük miqdardan narazı qanun idi maddə satışı maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Mayın 10-nda Nərmanov rayon məhkəməsi Seyidov barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçib. Vəkil Cavadov mayın 15-də təcrid xanada Mirfeyzullah Seyidovla görüşüb. Cavad Cavadov Seyidovun xəstəlikləri ilə bağlı sənədləri baş prokurora müraciətində əlavə edib. Bütün bu deyilənlər həkim sənədləri ilə təsdiq olunur və hüquqlarını müdafiə etdiyim şəxsin tələbi ilə onun səhhətinin ağır durumu səbəbindən onu ixtimaləşdirirəm, deyə vəkilini qeyd edib. Avropa Şurası Səməd Seyidova qarşı sanksiya tələb etdi. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan barəsində araşdırma aparılan müstəqil komitəsi Səməd Seyidov 4 deputatın mandatının dondurulması barədə qərar edib. Sanksiya Səməd Seyidovdan başqa siyazar Florina Predaya Pedro Aqramunta və Jordi Hucriya da toxunub. Ukrayna nümayəndə heyətinin başçısı Vladimir Arievin Facebook sosial şəbəkəsindəki səhifəsində qeyd etdiyi kimi bu qərar Avropa Şurası Parlament Asambleyasındakı ölkələrin nümayəndəliklərinə şamil edilmir. Sanksiyalar Pedro Aqramunta müşahidə misiyalarında iştirak etməyi və 10 il ərzində məruzacı vəzifəsini tutmağı qadağan edir. Analoji qadağa Seyidov Preda və Hucrub arasında 2 il müddətinə tə qeyd edək ki, komitənin qərarı isə son hədd deyil və mayın 16-sında rəsmi informasiyanın yayılacağı gözlənilir. Keçəy növbəti xəbərimizə. Xanım deputatdan şok ittiham. Xəbər haqqında növbəti daha ətraflı izləyə bilərsiniz. Hazırda boşananların sayı artıb rahatlıqla boşanırlar ailə dağılır. Çünki iştimai qınaq yoxdur. Toydan 2 ay öncə rəqsə gedirlər. Rəqsə getməkdənsə axsaq qalın axbiçəyin yanına getsinlər, ailə necə olur onu öyrənsinlər. Ailələrdə dözümlülük yoxdur. Bunu Milli Məclisin Ailə, Qadın və Uşaq Komitəsinin iclasında yeni hazırlanan uşaqların zərərli informasiyadan qorunması haqqında qanun layihəsini müzakirəsi zamanı Komitə sədri Ağay Naxçıvanlı deyib. O qeyd edib ki, milli mənəvi dəyərləri qorumaq lazımdır. Burada təhsilin də rolu var. Qadınlar komitəyə müraciət edirlər. Dinləyəndə görürsən ki, bunun savadı yoxdur. Sual verirsən ki, necə ailə qurumsan? Deyir, valideynlərin razılığı ilə olub. Deyirəm, bəs ailə qurduğun şəxs qonşun olubsa, əvvəlcə onun necə birisi olduğunu bilmirdin? Ailə qurmaq, sonradan onu dağıtmaq o qədər sadələşib ki, deyirəm ilk gündən döyülmüsənsə, söyləmüsənsə, niyə uşaq dünyaya gətirməsən? Deyir uşaqları siz götürün, saxlayın. Uşaqlara dövlətin baxmasını tələb edir. Dövlət sifariş vermiş ki, üç uşaq dünyaya gətirəsən. Əvvəllər belə şeylər olmayıb. Müharibə dövründə 18-19 yaşında dul qadınlarımız olur. Uşaqlarını tək başına böyüdüblər. Heç yenidən ailə qurmaq haqqında düşünməyiblərdi. İndi bəs ki, Aqəy Naxtivanlının fikirləri iqtisadiyyatda isə birmənalı qəbul olunur yub. Heydər Əsədov milyonlu villa üçün torpaq kim bağışlayıb? Təfərratlar növbəti sürətinizdə. Keçmiş milyon manatlarla qiymətli olan iki yeni villası üzə çıxıb. Onun paytaxtdan binəqədi rayonu Varovskiy qəsəbəsində olan bir villalarından biri beş mərtəbəli, tikintisi 6 milyon manata başa gəlib. Həmin villa 20 sot torpaq sahəsi daxilində tikilib. Digər 3 mərtəbəli villası isə 2 milyon manata dikilib. Sabiq nazirin Binəqədi rayonu ərazisində nəhəng villa inşa etdirməsi yeni xəbər deyil. Hələ 2 il əvvəl mediada belə xəbərlər dərc olunmuşdu. Həmin xəbərlərdə iddia olunurdu ki, villanın yerləşdiyi ərazidə torpağın 1 sotu 100 min manata başa gəlir. Bildirilirdi ki, villanın yerləşdiyi torpaq sahəsini nazirə iş adamlarından biri hədiyyə edibmiş. Həmin villanın təmir işlərini isə digər iki iş adamı öz boyununa götürübmiş. Heydər Əsədov nazir postuna keçdikdən sonra həm ölkədə, həm də xaricdə biznesini genişləndirdiyi deyilir. Bir deilir ki, Heydər Əsədovun xariciyədəki biznesini yaxın adamlarından biri idarə edib. Heydər Əsədovun kürəkəni Anar Məmmədovun hesabları üzərindən ölkədən küllü miqdarda pullar çıxardığı da iddia edilir. Yəni də salaq ki, sabiq nazirin oğlu Asif Əsədzadənin atasının Azərbaycan dövlətindən yayındırdığı pullar hesabına Londonda çoxlu mülklərə, ən bahalı avtomobillərə sahib olduğu deyilir. Qaçqınların yerin sədirdən tələbi ya torbaqlarımızı qaytaran, ya bizə el verin. Mayın 15-də qaçqın və məcburi köçkünlərdən ibarət böyük bir qrup qaçqınlarla və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinin qarşısına toplaşıb. Müxtəlif rayonlardan gələn adamlar evsizliyidən, çörək pullarının kəsilməsindən və müabinətlərin dondurulmasından şikayət edirlər. Komitədə qəbul ayda bir dəfə hər ayın 15-də olduğu üçün adamlar komitənin önünə bugün Komitənin mətbuat xilmətinin rəhbəri İbrahim Mirzəyiv vətəndaşların qarşıdan çıxaraq onların şikayətlərini dinləyib. O, bildirib ki, komitə heç bir zaman bu insanlara laqeyd yanaşmayıb, sadəcə hamını qəbul etmək isə vaxt çatmır. İbrahim Mirzəyiv deyib ki, bundan sonra qəbul ayda bir dəfə yox, ayda 4 dəfə olacaq. Türkiyədə həbs olunaraq Azərbaycana gətirilən Hüseyin Abdullayev ünvəkili onun saxlanma şəraiti və səhətindən danışdı. Türkiyədə saxlanılan və Azərbaycana təhvil verilən hazırda həbsdə olan sabiq millət vəkili Hüseyn Abdullayev növbəti dəfə vəkili ilə görüşüb. Bu barədə Hüseyin Abdullayevin vəkili Ruhid Əkbərov məlumat verib. Vəkil bildirib ki, Hüseyin Abdullayevlə görüş zamanı onun səhhəti və saxlanma şəraiti ilə də maraqlanıb. Hüseyin Abdullayevlə görüşməklə bağlı heç bir problem yoxdur. Görüş üçün normal şərait yaradılıb. Görüşmüşəm, saxlanma şəraiti və səhhətindən də heç bir narazılığı yoxdur, vəkili Ruhid Əkbərov bildirib. Bu günün siyasət gündəmində diqqətinizə çatdırdıq. Sağ olun, sağlam qalın.